У пункті тестування в Інженерному інституті Запорізького національного університету сьогодні очікували на 210 осіб. З них не прийшли 59. Для учасників задіяли 15 аудиторій. 63-річна Наталія Ромашова складає ЗНО, бо планує вступити до вищого навчального закладу та вчитися на соціальну працівницю. «Я здавала українську історію. «Я вже складала українську мову, історію, висота велика, і треба скласти на певні бали, щоб вступити. Складання ЗНО, воно мені відкрило те, що я можу і що хочу. В мене є освіта, але я пенсіонерка. Коли о свою професію, думаю, що буду втілювати проєкти, які є у різних країнах. Їх потрібно впроваджувати в Україні». Учасник тестування Микита Мирошниченко планує стати тренером. Каже, для цього планує вступити до одного із університетів у Запоріжжі. «Потрібен був третій предмет для вступу в університет. І я обрав географію, так як знаю її. не досконало, але вчився в електротехнічному коледжі». «А коли збираєтесь вступати? На яку професію?» фізичне виховання. Тренером планую бути. Планую отримати тренерську категорію в Києві і займатися з спортом, футболом, вже з дітлахами. Повністю виконуються карантинні заходи, запобіжні маски і халати, і для медперсоналу, і для співробітників все. Є у наявності, у аудиторіях витримується до 20-1,5 метрів до 1,20 метра між партами для зручності студентів. Добре, що на нашому пункті запізнень не було, всі приходили вчасно. Не було захворювань, всі діти здорові, і звертань з стану здоров'я до медперсоналу не було. У інженерному навчально-науковому інституті загалом складали занос семи предметів. Активність склала близько 80%, зазначає помічниця відповідальної особи за пункти тестування у навчальному закладі Тетяна Сайкова. У загальноосвітній школі номер 12 до пункту тестування зареєстрованих 255 учасників прийшов 191. Зовнішнє незалежне оцінювання з географії тривало 150 хвилин. Раніше за всіх впорався Євген Коріньков. Каже, тестування не було складним. «Я впорався приблизно за годину з копійками. «Були якісь моменти, де ви сумнівалися? Розкажіть, О, «Були, але, напевно, через нервозність. І це, скоріш за все, були задачі при роботі з картами». Склав тестування за 80 хвилин Максим Романенко. Каже, після цього вирішив зачекати на зошити з оцінювання. «Планую його взяти та перевірити відповіді з офіційними. До географії готувався весь рік. Приблизно витрачавши на це 3-4 години на тиждень, я проходив пробні з ЗНО з географії, там вони були складніші, а цей, мені здається, легше. Я вважаю, що написав десь на 160-170 балів. Географія – це четвертий обов'язковий предмет. Ми його обрали від безвихідності. Тому все, що було легким, я написала, а все інше – навмення. Письмові завдання були складнішими – градуси, метри, кілометри. Мапи – не дуже. Можливо, в мене 140 балів буде. Планую вступити до університету у Словаччині. Там потрібно тільки ДПА, а ЗНО – там взагалі не потрібне». Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде здійснено на інформаційних сторінках учасників до 30 червня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.